Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Barnahus-hankkeen väkivalta- ja trauma-aiheeseen webinaariin. Ja hyvää, hyvää tammikuista ja talvista maanantai-aamua kaikille. Tuttuun tapaan aloitetaan muutamalla käytännön asialla. Teitä on ilmoittautuneita lähes 900 eli, eli tosi runsaasti. Ja jotta saadaan tästä mahdollisimman interaktiivinen, niin, niin kehotan käyttämään aktiivisesti chattitoimintoa, joka siellä, siellä teillä ruudulla on käytettävissä. Eli tämän päivän aikana pyritään vastaamaan sekä niihin kysymyksiin, joita olette lähettäneet ennen tätä tilaisuutta. Me saatiin etukäteiskysymyksiä aika paljon, mutta sitten myös niihin kysymyksiin, joita laitatte chatin kautta. Ja jos jostain syystä käy niin, että teille sitä chattiä siellä ruudulla näy, niin kokeilkaa päivittää F-vitosen kautta. Eli silloin se voi ratkaista sen ongelman. Ja meidän aiempien webinaarien tapaan myös tämä tilaisuus tallennetaan, ja tämä tallenne löytyy sitten meidän hankesivuilta THL-sivujen kautta löydätte meidän hankesivuille. Samoin, jos me ei ehditä vastaamaan joihinkin kysymyksiin, joita olette esittäneet, niin meillä on ollut tapana tehdä niistä kirjallinen kooste, joka löytyy sieltä hankesivuilta. ja myös meidän sosiaalisen median kautta siitä informoidaan. Mut siinä oli, oli päivän tärkeimmät käytännön asiat ja, ja mennään päivän varsinaiseen sisältöön. Ennen kuin päästän Laura Korhosen vauhtiin, niin, niin muutamalla sanalla alustan tästä webinaarista ja, ja siitä, että miten tähän on päädytty ja mistä me saatiin kimmoke tämän päivän järjestämiseen. Barnahuus-hanke tässä vaiheessa voi olla jo aika monelle tuttu. Me ollaan puolitoista vuotta, vuotta tehty eri, eri tavoin töitä väkivaltaa kohdanneen lapsen palvelujen parantamiseksi tai väkivaltaepäily selvityksen kohteena olevan lapsen palvelujen parantamiseksi. Eli me pohditaan paljon sekä sitä selvitysvaihetta, että sitten sen jälkeistä tuen ja hoidon vaihetta, joka tietenkin jokaisella lapsella on ja nuorella on, on yksilöllinen. Ja näiden palvelupolkujen miettimisen tueksi me Lähdettiin tuossa jo noin vuosi sitten suunnittelemaan sellaista vähän laajempaa selvitystä siitä, että miten meillä Suomessa tällä hetkellä toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki. Ja sen työn tuloksena julkaistiin tällainen raportti, joka on kaikkien luettavissa Julkarissa maksutta. Voitte sen sieltä katsoa vaikka tämän webinaarin jälkeen, jos teitä kiinnostaa. Ja, ja siihen me paketoitiin ne havainnot ja löydökset, joita me tämän kirjoitustyön ja selvitystyön aikana tehtiin. Tämä raportti on neljäosainen ja ensimmäisessä osassa me luodaan teoriakatsaus väkivaltaa kokeneen lapsen näyttöön pohjautuvaan hoitoon. Tämän A-osan meille kirjoitti professori Ilona Luoma, Marja Peltolan ja Marja Darthin kanssa yhdessä. Ja se on nähdäkseni varsin kattava katsaus siihen, että mitä me tiedetään eri hoitojen vaikuttavuudesta, ja myös vähän siihen, että mitkä asiat vaikuttaa siihen tuen ja hoidon tarpeeseen kunkin lapsen ja nuoren kohdalla. B-osa koostuu kansallisesta ja alueellisesta palvelupolkujen tarkastelusta sekä kyselyaineiston että haastattelujen valossa. Me lähetettiin 250 lapsia ja perhepalveluiden ammattilaisille. Mukana oli myös jonkun verran poliiseja. Kysely siitä, että minkälaisia esimerkiksi pulmakohtia ja haasteita tällä hetkellä nähdään siinä, että miten näiden lasten ja nuorten tarpeisiin voidaan vastata. Me koostettiin tämä yhteen ja sen lisäksi tehtiin sitten myös 25 tällaista syvää haastattelua, jossa oli erityisesti palvelujen kehittäjiä ja esimies- ja johtoporrasta haastateltavana ja, ja syvennettiin näitä kyselyn teemoja. Ja tässä paitsi tarkastellaan kansallisesti niin myös sitten alueittain, erva- tai ytä-alueittain, niitä haasteita ja, ja myös niitä ehkä hyviä asioita, niitä asioita, jotka sujuu. Sitten me liitettiin tähän kolmas osa, C-osa, joka on potentiaalisten seksuaalirikoksen tekijöiden palvelupoluista. Eli tässä tehtiin pieni hyppäys sinne, sinne niin tekijämaailmaan. Me haluttiin tämä osa tähän raportiin sisällyttää muun muassa sen takia, että nyt parhaillaan tehdään Lantzarotteen sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa, jossa, jossa mietitään muun muassa tätä tematiikkaa. Ja, ja tällaista niin potentiaalisten seksuaalirikosten palvelupolkujen tarkastelua ei Suomessa aikaisemmin ö, ole tehty. Tästä on aika paljon viime aikoina keskusteltu. Jos et ole lukenut esimerkiksi Helsingin Sanomissa, niin, niin on esitelty sitä työtä, mitä vaikkapa serie tai, tai seks, sekspo on kerrottu siitä, että nämä, nämä palvelut, joita meillä tällä hetkellä on tarjolla, niin on, on varsin ruuhkautuneita ja siihen ehkä tarvitaan ratkaisuja. Eli haluttiin tämmöinen hyppy tehdä niitä taivaloja ja niinä nurmisen johdolla myös, myös tähän tekijämaailmaan. Tästä me ei tänään puhuta enempää, mutta esimerkiksi meidän seuraavasta ää, infokirjeestä voitte todennäköisimmin lukea lisää. Ja, ja sitten lopussa kootaan, kootaan vielä sit yhteen ne keskeisimmät havainnot ja johtopäätökset, ja ehkä jonkinlaiset suosituksetkin tämän kaiken pohjalta. Ja mä ajattelin, että mä ihan muutaman sanan sanon näistä johtopäätöksistä tässä. Yksi semmoinen tärkeä havainto, joka me tehtiin, kun me lähdettiin tätä tätä kirjoittamaan, on se, että et termi niin kuin hoitopolku ei oikein toimi silloin, kun me puhutaan väkivaltaa kohdanneista lapsista ja nuorista. Ää, eli, eli me lähdettiin tekemään hoitopolkujulkaisua ja sitten jossain vaiheessa huomattiin, että et me alettiin puhumaan palvelupolkujulkaisusta. Eli se, että lapsi tai nuori kokee väkivaltaa, niin sehän ei sinänsä ole häiriö eikä se kaikkien kohdalla johda hoidettavaan häiriöön. Ja siitä huolimatta, vaikka näin olisi, niin lapsella, nuorella ja perheellä saattaa olla monenlaisia tarpeita, palvelutarpeita. Ja, ja niinpä, niinpä nähdään, että, että on järkevämpää puhua tällaisesta ilmiöpohjaisesta palvelupolusta. Tähän liittyen me puhuttiin paljon myös siitä, että, että jotta meillä voi olla vaikuttavia ja tarpeenmukaisia ja, ja niin oikea-aikaisia palveluita, niin meidän pitää miettiä myös arviointia. Eli, eli me ei voida niin kuin hypätä suoraan sinne miettimään erilaisia hoitomalleja, vaan me tarvitaan myös niin kuin hyvää ja luotettavaa tilannekartotusta ja, ja esimerkiksi oireiden, oireiden arviointia. Joillekin lapsille, jotka kokevat väkivaltaa tai muita traumaattisia kokemuksia, kehittyy niin sanottu posttraumaattinen stressihäiriö. Ja siihen meillä on ä, muutamia hyvin näyttöön pohjaavia interventioita, mutta niin kuin tuossa totesin, niin, niin kaikille ei tätä häiriötä kehity, vaan voi olla, että, että väkivalta, ä, koettu väkivalta liittyy, tai näkyy sitten esimerkiksi lapsen ja nuoren vaikkapa lisääntyneenä käytösoireiluna, jolloin sitten, ä, käytettävät interventiot ovat erilaisia. Eli, eli lähdettiin siitä, vaiheessa liikkeelle, että, että meidän on parempi puhua tosiaan palvelupolusta ja, ja olla niin kuin ilmiölähtöisesti liikkeellä. Tähän teemaan varmaan palataan tänään monessa kohtaa myöhemmin. No sitten toinen keskeinen havainto on se, että, että me tarvitaan lisää tutkimuspohjaisia, tai jos halutaan käyttää termiä niin näyttöönpohjautuvia arviointituki- ja hoitomenetelmiä. Meillä näitä Suomessa jonkun verran on, ja sitä hyvää, mitä meillä on, niin me pyritään vahvistamaan. Eli meillä on esimerkiksi traumafokusoitua kognitiivista käyttäytymisterapiaa ollut saatavilla jonkun verran, mutta tässä meidän kyselyssä tuli ilmi, että edelleen sitä on saatavilla aika eri arvoisesti tai, tai niin kuin eri määrin esimerkiksi eri puolella Suomea. Tehtiin havainto siitä, että meillä ei juuri ole hyvin tutkittuja kriisituen malleja. Siihen liittyen me tässä Barnahus-hankkeessa pilotoidaan Child and Family Traumatic Stress Interventionia ensimmäistä kertaa Suomessa, joka keskittyy nimenomaan akuuttivaiheen tukeen. Tästä kuulette myöhemmin tänään esityksenkin. Sitten tarvitaan myös ehdottomasti sellaisia työmuotoja, jossa työskennellään perheen kanssa ja, ja myös jossa voidaan työskennellä väkivaltaisen vanhemman ö, kanssa. Eli sellaisessa tilanteessa, jossa lapsi jatkaa elämää tunnistetun väkivallan, kanssa, ö, tunnistetun väkivallan jälkeen niin omassa perheessään, näinhän kuitenkin varsin usein on, niin tarvitaan vaikuttavia työmalleja niihin tilanteisiin sen va väkivaltaisen vanhemman kanssa työskentelyyn. Ja, ja myös tähän liittyvää ö, mallia tässä Barnahus-hankkeessa me, me jalkautetaan Se tarkoittaa fyysisen väkivallan tilanteita. Ja ihan keskeistä nähdäksemme on tässäkin meidän työssä, ja tämän raportin tulosten pohjalta myös tehtiin se havainto, että, että osaamista pitää olla meidän palvelujärjestelmän eri tasoilla. Tästähän on nyt puhuttu viime vuosina liittyen meidän isoihin sosiaali- ja terveyspalveluiden reformeihin varsin paljon, eli meidän pitää satsata ennaltaehkäisyyn ja meidän pitää satsata siihen, että myös perustasolla on riittävästi osaamista sopivissa tilanteissa ja koskee myös näitä väkivaltakysymyksiä. Eli niin, että esimerkiksi kaikkia lapsia tai nuoria ei lähetetä vaikkapa erikoissairaanhoidon palveluihin. No ei näin toki nyttenkään ole, mutta että selkeästi se tai tilanne on yleisesti ruuhkautunut, ja nähdään myös näiden traumaattisia kokemuksia kokeneiden lasten ja nuorten parissa, että, että ehkä vielä enemmän on, on tehtävää siinä, että myös siellä perustasolla voidaan niin sopivissa tilanteissa ottaa koppilapsen ja perheen tilanteesta ja, ja antaa niitä palveluita siellä, mikä, mikä on tietenkin niin sekä lapsen kannalta että sitten meidän yhteiskunnan kannalta kannattavaa. Ja tähän tähän niin kuin tavallaan porrasteisuuteen ja, ja eri, eri tasojen toimijoiden huomioimiseen tässä meidän hankkeessa myös panostetaan. Sitten Myös ollaan tunnistettu se, että, että silloin kun meillä on vaikuttavia interventioita käytössä, niin pitää myös panostaa niiden vaikuttavaan juurtumiseen. Tämäkin on sellainen asia, joka, joka ei ole tullut vain tässä Barnahuus-hankkeessa ihan keskeiseksi huomioitavaksi asiaksi, vaan, vaan myös muissa hankkeissa, joita tällä hetkellä on, on meneillään, tai koko oikeastaan, kun puhutaan niistä muutoksista, joita lapsia perhepalveluissa tällä hetkellä tehdään. Eli puhutaan paljon aiempaa enemmän implementaatiosta, juurruttamisesta, että me ihan oikeasti saadaan niin asioita vietyä niin pysyvästi pitkäjänteisesti rakenteisiin, eikä olla vaan alkavien ja loppuvien hankkeiden varassa. Ja tässä meillä tosiaan, niin, kun me näitä hoitomalleja juurrutetaan, pilotoidaan uusia hoitomalleja, niin koko ajan mietitään myös sitä, että millä tavalla me sitä työtä siellä kentällä voidaan tukea. Tavoitteena on muodostaa työkalupakki, näiden hoitojen toteuttamisen tueksi ja myös hoitomenetelmien vaikuttavuuden ja esimerkiksi menetelmäuskollisuuden arviointiin. Ja pyritään varmistaa myös organisaatioiden sitoutuminen aina siihen työhön, jota jollain alueella aloitetaan. Tähänkin palaamme myöhemmin tänään. Ja tässä yhteydessä haluan kiittää Lynchöpingin yliopistoa ja Laura Korhosta kollegoineen. Me on saatu todella arvokasta tukea tähän asiaan sieltä. No sitten viimeinen nosto tästä raportista liittyy vaativien erityispalveluiden konsultatiiviseen rooliin ja niin sanottuun OT-kehitykseen, OT-työhön osaamisen ja tuen keskusten kehittämiseen, jota ollaan viime vuosina viety eteenpäin. Ja tässä on kyse siitä, että, että ajatellaan, että kuten aiemmin sanoin, niin meillä pitää olla, olla sitä niin sanottua porrasteisuutta, pitää olla riittävästi palveluita saatavilla myös siellä perustasolla, mutta jotta tämmöinen voi toimia, niin se vaatii sitä, että, että on niin sanottua vertikaalista koordinaatiota, joka tarkoittaa käytännössä ihan sitä, että, että tuetaan perustapalveluita siinä heidän tehtävässään. Ja silloin kun me puhutaan väkivaltaa kokeneista lapsista ja nuorista, niin, niin meillä on pitkälti OT-keskustyön periaatteiden mukaisesti toimivia lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian ja oikeuspsykologian yksiköitä jokaisen yliopistosairaalan alueella. Ja on pitkät perinteet siinä, että nämä yksiköt toimii esitutkinnassa ja siinä väkivaltaepäilyn selvittämisvaiheessa todella vaativan erityistason keskuksina, jossa tehdään paitsi asiakasrajapinnassa työtä, niin myös konsultoidaan ja koulutetaan vahvasti. Ja meidän Sellainen ehkä tulevaisuuden näkytän raportin kirjoittamisen jälkeen on se, että ehkä voidaan miettiä, että myös tuen ja hoidon osalta nämä yksiköt voisivat jatkossa vahvistaa omaa osaamistaan ja sitten toimia myös työnohjauksellisessa ja konsultatiivisessa roolissa aiempaa enemmän. Esimerkiksi näiden tiettyjen interventioiden osalta, joista tänäänkin puhutaan. Siinä oli, oli nostot liittyen tähän raporttiin. Suosittelen kaikkia tutustumaan siihen. Se on aika, aika tosiaan mittavaksi paisui. Eli tässä oli pieni silmäys sisältöön, mutta mennään nyt päivän ohjelmaan. Meillä on intensiivinen ohjelma. Lastenpsykologian professori Laura Korhonen aloittaa. Pieni tauko on välissä. Jatketaan hänen kanssaan tuonne kello 11 asti. Pidetään sitten lounas. Sen jälkeen on mielenterveyden psykologian docentti Kirsi Peltonen vuorossa. Ja, ja sitten kahvitauon jälkeen kuulette esittelyjä näistä hoitomalleista, joita barnahus hankkeessa levitetään ja joita äsken tuossa mainitsin. Ja sitten me lopetetaan paneeliin. Vielä voitte päivän aikana lähettää paneeliin kysymyksiä ja yritetään niitä sitten siihen sisällyttää. Mutta sen pidemmittä puhetta, Laura, ole hyvä.